Три тисячі військових шоломів на замовлення вдосконали троє хмельничан у власній майстерні. Засновник майстерні Андрій каже, у 2016 році самостійно обрізав військову каску, аби встановити тактичні наушники. Ідея виникла від потреби такого легкого, більш функційного шолома для себе, власне для того, щоб працювати з ним особисто. І з першого, як я його виготовив, почалось запити на те, що зроби мені, зроби мені, мої друзі